Γεια σας από μένα. σήμερα θα σας δείξω πως θα προστατεύσετε τα αρχεία σας, τα αρχεία office από επεξεργασία. Είναι γνωστό ότι στις μέρες μας καταβάλουμε πάρα πολλές προσπάθειες να βοηθήσουμε συναδέλφους, να βοηθήσουμε τους μαθητές μας δημιουργώντας ψηφιακό υλικό. Αυτό όμως που σίγουρα δεν θέλουμε είναι να υποστούν επεξεργασία τα αρχεία μας και να χάσουμε τα πνευματικά μας δικαιώματα. Οπότε θα σας δείξω τα πολύ απλά βήματα που τα ανακάλυψα σήμερα. Λοιπόν πάμε να δούμε τα βήματα. Τα βήματα αυτά μπορούμε να τα εφαρμόσουμε σε Office 365 2016 και πιθανότητα και σε Office 2013. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βήματα αρχείο, όχι εξαγωγή για να βγάλουμε PDF, αλλά από θήκεψιος. Και περισσότερες επιλογές, αν δεν μας δώσει αυτό το, αυτή την καρτέλα. Και αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι το εξή. έστω να δώσουμε τη μορφή, είτε... PPTX, δηλαδή powerpoint είτε ppsx είτε pdf και στη συνέχεια επιλέγουμε εργαλεία, γενικές επιλογές και εδώ θέλουμε κωδικό πρόσβασης αν το στείλουμε κάπου και θέλουμε να το ανοίξουν το αρχείο, να έχουν πρόσβαση στο αρχείο μόνο όσοι έχουν το password, τον κωδικό Εδώ όμως γράφουμε τον κωδικό για να απαγορεύσουμε στους άλλους να κάνουν το editing Έντε λοιπόν δεν μπορούν να κάνουν μόνο όσοι έχουν αυτόν εδώ τον κωδικό. Σε περίπτωση που δεν τον έχει κάποιο απλά επιλέγει τη δυνατότητα ανάγνωση μόνο. Οπότε γράφουμε τον κωδικό, τον επαληθεύουμε και πατάμε OK και στο τέλος η διαδικασία έχει τελειώσει. Αυτό ήταν, δεν ήταν πάρα πάρα πολύ απλό. Ελπίζω να βοήθησα. Αν σας άρεσε το βιντεάκι πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Θα χαρώ να βοηθήσω και σε άλλες σχετικά θέματα. Γεια σας!